Mä oon, Paju, ja... Moi, mä oon Paju, ja mä oon vuotias ja näissä jaksoissa, joita mä aion tehdä, niin mä aion esitellä Annan taloa, mä ja... Moi, mä oon Paju, ja te tervetuloa Annan talon YouTube-kanavalle. Kanavassa. Mä esittelen teille, mitä mahdollisuuksia Annan talolla voi tehdä ja mitä kaikkea kivaa siellä on. Tässä on nyt tämä Annan talo, joka on monta tostolo. Moi moi, moi, moi, mä Paju, ja, ja tervetuloa Annan talon YouTube-kanavalle. Tervetuloa Annan talon -talo. kanavalle. Tavalla on tarkoitus esitellä teille kaikille tätä anantaloa, joka mun on, ja esitellä miten sinne pääsee esimerkiksi pyörätuolilla, joka mu on, ja miten mahdollisuuksia siellä on. On jolloin, Eli on tuo jolla pääsee Tässä on no. lasten ratkaiden partti, jonne voi vata jos on vaikka jotain pienempi Ja kaksi työ. Sinä.